ولكن أكبر لا ولكن من أكبر الثعمين ولكن بمغزى حد كثير شكرا شكرا ديال عطيكم صح السيد سيدنا السيد سيد السيد السيد سيدنا السيد سيد السيد السيد السيد السيد السيد السيد تفضل سيد الرئيس بالنسبه لرئاسه الوطنيه ديالنا في بالنسبه في خاصة. واحد الجنوبيه على ثلاثه يعني الشرقيه والغربيه يعني نزات واحد المقر في الشرقيه وواحد المقر في أه واحد لا قبل اه بغي يلعب في الشهيد لا اه اه اه هادو اه أنا أورج على كل شيء قصعد كل شيء. مرحبا. مرحبا, مرحبا. مرحبا.